Moni guys, okey hari ni saya nak uh, brief sikit apa yang saya dapat daripada the latest uh, benchmarking untuk real estate agent. Okey, uh, satu yang menarik yang selalu saya cakap berkenaan dengan uh, bagaimana kita nak dapat sales lah daripada kenalan kita betul ke tidak. So I already charm uh, time again cakap you must at least cover 200 in the beginning dan in five years time you must have 5000 kenalan means kenalan yang masukkan ialah orang yang betul-betul save your number dekat dalam handphone dia supaya kita boleh broadcast kalau itu cara mudah cara yang lain ialah hubungi mereka melalui phone call ataupun email ataupun whatsapp atau uh, uh, sms ok so bah, kenapa saya tekankan benda ni ok now you see, eh? uh, So, kalau kita perhatikan dekat sini, mana satu uh, current market effort yang paling successful antara agent okay, Yang ni adalah benchmark uh, tu? report uh, yang dikeluarkan Referral, dia kata previous uh, real estate agent knows that one of the best avenue to secure new business is referral from past client Maksudnya, orang yang kita buat bisnes sebelum-sebelum ni dan orang yang kenalan-kenalan kita yang selalu ni yang mau kita percaya. 92% of the people trust people trust uh, apa tu family and friend dengan dia punya uh, kenalan rather than daripada uh, apa tu iklan-iklan uh, yang ada dekat TV. So basically sangat penting. You tengok eh. <coughs> daripada uh, apa tu Agent-agent -agen yang mereka interview, 83, 89% mengatakan referral sangat penting untuk mereka mendapat bisnes 39%-40% 39, 39 40 mengatakan social media sangat penting dan uh, 27.6% adalah melalui e-networking so you see, tiga yang ke atas adalah paling besar ialah benda yang selalu kita ingat, eh? kita di hebat realtors dan saya sendiri sebagai coach Santana suruh buat so kita sebagai so, orang coaches ni kita dah nampak benda ni tau so kita try to beritahu kat you so uh, and in fact graph yang similar ni saya ada tunjukkan dekat dalam induction uh, you saya bila kita tengok yang terbaru report yang terbaru masih lagi orang kata uh, re, apa tu, related ataupun uh, relevan dengan kita berkejaya so itu je saya nak cerita pasal hari ni so you ingat make sure semua kenalan you tahu yang kita dekat dalam htana ni and you kena make sure that kalau boleh mereka jangan berhubung dengan orang lain berkenaan agensi htana ataupun htana apanya matters lah If any any question jadikan you sebagai sumbernya kalau you tak tahu pun you berlaku, dia tahu pun you contact us kita akan cepat-cepat hubungi kalau tak apa whatsapp call ok itu saja yang saya nak share untuk pagi ini Jangan lupa kalau juga saya ada dekat Putrajaya Saya ada dekat McDonald Putrajaya Diveway sekarang Sampai pukul 1.30 tengah hari ini So kita jumpa lagi insya Allah